Saya ada wheelbase baru, iaitu Simagic Alpha Mini. Okay. Hello guys, selamat datang ke channel saya. Ah uh, ini video pertama saya, and video kali ni saya nak unboxing saya punya wheelbase yang saya baru beli. Uh, sebab saya baru lepas jual saya punya G29 uh, kepada seorang insan yang hati murni menerima anak angkat saya tu uh, Kali ni saya ada wheelbase baru iaitu Simagic Alpha Mini Okey, Simagic Alpha Mini ni korang boleh beli dekat kedai Android King uh, kedai dia dekat Sumayway Plaza Uh, tingkat 5 Dia baru buka kereta dia uh, Masa aku beli harga dia baru dalam RM3,900 saja, Murah, memang murah Harga marahin sangat Selalunya Wheelbase direct drive ni mahal Tapi kali ni harga dia RM4,000 je Sekali steering Yang penuh dengan bateri, So amat berbala lah bagi aku So jom kita unboxing terlepas pula. Okay. Yang firstly korang kena alih benda ni. Okay sebenarnya kat tempat ni kompatmen ni dia ada satu kabel. Bukan satu ya. Dua. Ada dua kabel. Tapi kabel tu dia tergelincir pula ke dalam ni. Allah. So kita buka. dulu kat tepi kotak. And ini kompartmen atas tu dia ada bagi dua kabel. Okey. Okey kabel yang dia bagi ialah kabel USB type A ke USB type B. Ha, mata dia bentuk petak sikit. Dia bagi dua sebab satu lagi untuk spare. Sebab benda ni walaupun kabel ni agak berkualiti tapi just in case dia bagi dua And aduh, dalam kotak ni pula tenang gabus yang besar sikit ni Kat sini dia bagi mounting screw and sebab aku guna cockpit next level racing FGT So uh, dia compatible dengan banyak wheelbase so aku tak perlu dapatkan dia punya mounting kit tu mahal and second item pula adalah power cable. power cable ni dia guna tri-pin yang pelik sikit tau so untuk masukkan dekat plug kita yang Malaysia ni dia bagi pula adapter ni ha, so kita boleh cocok macam ni dah terus boleh masuk dekat plug Malaysia pula ha, ni pula standard macam perut nasi korang And kat sini pula ada kill switch Yang mana Tak tahulah Agak jauh dia punya tu oh. So in case of emergency sebenarnya Korang kena beli juga kill switch Si magic asing And tak dulu Kat sini pula dia bagi power adapter Yang besar Dan berat bolehlah, lah. Dia sama je. Lebih kurang macam brand Fanatec punya. And yang tak air adalah hero kita. Allah. Oh, beratnya. Okay. nyaris terlepas. Tapi tak mengapa. Sebab owner saduh. Okay. So inilah dia si Meji Alfa Mini. Yang aku baru beli. Ni wheelbase dia. Berat. Solid. Saiz dia kecil sikit daripada Alpha, And setiap sudut dia ada mounting point. Okay. Bawah ada empat. Kat tepi ada dua. Okay. So kat depan ni pula dia punya faceplate adalah carbon. And cantiklah. Bolehlah cantik-cantik. And kat depan ni ada canvas. Ada Safe B punya konektor, Ada USB type B punya konektor Yang aku tunjuk tadi dengan power dia So inilah dia yang Barang-barang yang korang akan dapat Bila korang beli C-Magic si Alpha Mini C-Magic si Alpha Mini Lagi sekali aku nak bagitahu Korang boleh beli dekat kedai Android King Semarang Plaza level 5 One stop center for all your simulation racing need, Okay, ni lah dia, barang-barang ni -barang Untuk 3900 Memang berbaloi Untuk video next Kita akan unboxing pula si Magic steering wheel GT1 Yang korang dapat bila korang beli ni ha, so Kalau beli bundle lah So, sejak, aku tunjuk aku tunjuk ini dia, ini adalah kotak si magic GT1 punya steering. Okay guys, see you on the next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera.